شوف معايا القصف العنيف لبرج الجلاء في غزه شوف المشهد المروع ده وتذكر معايا هذا الحديث من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حازت له الدنيا باسرها شوف المشهد ده وحط نفسك مكانهم حط نفسك مكان اهل غزه تخيل نفسك بقى انت فجاه بدون بيت بدون ميه بدون كهربا بدون انترنت طبعا بدون اي حاجه ما انتش عارف تروح فين ساعتها بس هتعرف الماساه اللي بيعيشها اهلنا في فلسطين طب ايه اللي انا اقدر اعمله ايه اللي بيدي انا اعمله انا قاعد في بيتنا في المغرب في مصر في الاردن في اي بلد عربي اعمل ايه تقدر تعمل حاجة بسيطة جدا ايه هي الحاجة دي انا شفتها عند يوسف في قناته قناة مساحة الفيديو ده كان امبارح بيقول ان الممثل العالمي اللي اسمه هالك ده معروف اسمه هالك هذا الممثل عمل عريضة لفرض عقوبات على اسرائيل انا رحت للعريضة هذه هي تيجي هنا فوق تضغط على العربي هتقلب لك كل حاجة بالعربي هي دي العريضة لإنهاء دوامة العنف طالبوا بفرض عقوبات الآن هنا العدد اللي عايزين نوصل له 2 مليون ونص خلاص قربنا على الاثنين 2 مليون ونص ان شاء الله بعد ال 2 مليون ونص يجوا يبقى الهدف يكون 5 مليون هتلاقوا هنا تحت حالا الشباب من كل البلاد العربية بيوقعوا على هذه العريضة تيجي هنا اكتب الإيميل بتاعك واضغط على الإرسال وخلاص يبقى انت شاركت دورك بقى فين كمان انت عملت ده بنفسك شير اللينك هتلاقي الرابط هنا تحت هو ده موجود وانا سيبه لك برضو في صندوق الوصف او من خلال الفيسبوك او تويتر او من خلال الايميل تقدر تعمل ده ده اقل القليل اللي انت تقدر تعمله وتشير الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي وتشير فيديو يوسف وتشير فيديو دكتور عمر عبد الكافي اللي بيقول فيه هل من الاصلح ان يرى اطفالنا ما يحدث وبيتكلم بقى وبيوصل لهذه المسألة ده دورك اللي انت ممكن تعمله ده أقل القليل وطبعا ندعي لهم ليلة نهار في صلاتنا لعل الله يعني يزيل هذه الغمة ان شاء الله النصر قريب دعواتكم بظهر الغيب لكل اللي ماتوا والأهلنا في فلسطين لأهلنا في غزة وأهلنا في الضفة الغربية وما ننساش ان دي مسألة عقيدة دلنا حبيت أقوله فيديو قصير حبيت بس أشارك معكم هذه العريضة وقعوا يا شباب على هذه العريضة وشيروها دلنا حبيت أقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا لكم ولا تنسوا أن أنسب الناس ومن يعن يعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته